Imo sam slove, ali oni su nestali I braću hteo bi da vidim, mali nema ih Ma neka odu za uvek, ostaću posljednji I ove suze što prolivam, idu posljednji Imo sam slove, ali oni su nestali I braću hteo bi da vidim, mali nema